ශ්‍රී ලංකාවේ සර්පයින් ශ්‍රී ලංකාවේ සර්ප විශේෂ 98ක් පවන ජීවත් වෙන බාටා වර්තාල ලැබී යති අතර ඔවුන් කුල 10කට ඝන 47කට අයත්ය. එම සර්ප විශේෂ අතරින් ගොඩබිම වාසී මාරාන්තික විශේෂිත සර්පයින් වන්නේ විශේෂ 5ක් පමණි. මිනිසා විසරිතව විසසිත සර්පයින් විශේෂ වින්කර හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් අපසතුව තිබිය යුතුය. මෙය ආකාර දෙකකට අපට වැදගත් වේ. එනම් විශේෂයිත සර්ප විශේෂ හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ ආරක්ෂා වීමටහා විස රහිත සර්ප විශේෂ හඳුනාගෙන নিকරුණී විනාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටීමය. මෙය අපි සර්පයන් කවුරුන්දයි හඳුනා ගැනීම, වියලි සමක් දරණ, චලතාවී, පරිසර උෂ්ණත්වයේ අනුව දේහ උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වෙන උරග විශේෂයක් වේ. පාට සිලින්ඩරාකාර දිගටි දේහයක්දරයි. දේහය හිස බඳ වලිගේ යන මේ කොටස් තුනකින් යුත්තේ. මවුන්ට බාහිර කන් නොපීටන අතර එබෙමින් සම්පූර්ණ වාගී බීරිය. නමුත් පොළොවි ඇතිවන අඩු සංඛ්‍යාත කම්පන වලට සංවේදීය. දිවෙහි පූර්ව කෙළවර දෙකට බෙදී ඇත. මෙමකින් වාතී යති රසායනික සංවේදන හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ඇත. මිය ගොදුරු සoa ගැනීමට දී වැදගත් වේ. චලනයේ කල හැකිය ඇසපිය නොමැති අතර දෘෂ්ටි සංවේදනයේ දුර්වලය. සර්පයින් මාංශ භක්ෂකවන් අතර බොහෝ විට ගෙම්බන්, කෘමීන්, මාසෙින්හා වෙනත් කුඩා උ르ග විශේෂ මත යැපේ. හිස් කබල හොඳින් චලනයේ කල හැකිය අතර එම පිහිටීම අනුව ඔවුන්ට තමාට වඩා කීප ගුණයකින් විශාල ගොදුරු ගිලීමේ හැකියාවක් ඇත. මේ සඳහා සමහා කොරල දේහී ප්‍රසාරණය කිරීමේට ඉඩ සලසන අයුරින් සකස් ඇත. ਸਰපෙන්ගී ප්‍රධාන සංවේදී ඉන්ද්‍රිය ලෙස ජෙකොප්සන් පිහිටා ඇත. එය මුඛයේ උඩහනුවේ පිහිටා ඇත. මම ගින් ලබා සංවේදන මගින් පර්සරී සිදුවන වෙනස් වීම පිළිබඳ අවබෝධයක් මෝනට ලබාගත හැකියි. සර්පයින්, උග්‍ර විශේෂිත සර්පයින්, සාමාන්‍ය විශේෂිත සර්පයින්, චුළු විශේෂිත සර්පයින්, நீர் විශේෂිත සර්පයින් ලෙස බෙදා වෙන් කළ හැකියි. මේ ඔබ දකින්නී ලංකාවේ සිටින විශේෂිතම සර්පයයි. මොහුට තීල් කරවලා මගමරුවා හබරෙලි යන මේ සිට නිදුණු කරවලයි මුදු කරවල යන නාම වලින් හැඳින්ෙන සර්පයයි ඉතා උග්‍ර විස සහිත සර්පයකි මේ සිට දැන් අපි සාමාන්‍ය විශේෂිත සර්පයින් හඳුනා ගනිමු. මේ සිටිනේ පොළොන් 30 ක් කොනකටුවා යන නංගුලින් හැදින්ෙන සාමාන්‍ය සර්පයකි. මේ සිටිනේ මූකලන් 30යි. මූත් සාමාන්‍ය විශේෂිත සර්පයකි. කුඩා මූකලන් 30. මූත් සාමාන්‍ය විශේෂිත සර්පයකි. පලා පොළනාද සාමාන්‍ය විශේෂිත සර්පයකි. දෙන්නපි සුලුවිස සහිත සර්පයින් හඳුනාගනිමු. රෑන් මාපිලා ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන සුලුවිස සහිත සර්පයකි. මේ සිටින්නේ ලීමාපිලා, නාගමාපිලා යන නම් වලින් හැඳින්ෙන සුලුවිස සහිත සර්පයකි. මේ හෙන කන්දේයි මොහොත් සුලුවිස සහිත සර්පයකි. දංගර දණ්ඩාද සුලුවිස සහිත සර්පයකි. නාග මපිලාද සුලු විස සහිත සර්පේකි මේ සිටිනී සුලු විස සහිත ඊතා අලංකාරවත් සර්පේකි මොහු පොල් මල් කලවරා මල් සර යන නාම මුලින් හඳින්වේ මේ සිටිනී තුරුහල් දණ්ඩයි මොහු සුලු විස සහිත සර්පේකි මේ සිටිනී ඇටුල්ලයි ඊතාම සුලු විස සහිත සර්පේකි යනපි විසර්ණවත් සර්පෙන් හඳුනාගනිමු මේ සිටින්නේ පිම්බුරයි කිසි දුවිස නොවෙති ඉතා විශාල ලෙස ඇදෙන සර්පයකි කොට්ට පිම්ුරා කිසි දුවිසො සර්පය අර නිදත් කැටිය කිසි දුවිසනො සර්පය කට්ට කළුවා කිසිු දුවිසන් නොවෙති විස සර්පයකි ජල ශීත ප්‍රදේශ වල වාසය කරයි. අලු රදනකයා නිරුස සර්පේකි. අහරු කුක්ක නිරුස සර්පේකි. පුලිදත් කැටියා නිරුස කන උල්ලාද නීර්සසයිත සර්පේකි ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික වද වීමි තර්ජිනීඩ්ලක් වියති සර්පේන් කවුරුන්ද ලී මැඩිල්ලා පඳුරු මාපිලා ධාර කරවලා දඟර දණ්ඩ රාත් කරවලා දියබරියා දිපත්නයා මුදු කරවලා උල්ලි දත් කැටියා කුඩා මූකලන් තෙලිස්සා මෙව සර්පින් වඳ වී යාමේ තර්ජණයට ලක් වී ඇත මොවුන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් විට මුළු ලෝකයේම තුරන් ඇත සර්පින් සංරක්ෂණයට සඳහා අපට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද සර්පයින් නිකරුණේ විනාශ හෝ මරා දැමීමෙන් වැළකීම සර්පයින් වාසස්ථාන විනාශ කිරීමෙන් එකි ternary මා ජනතාව දැනුවත් කිරීම තුලින් ඔවුන් සර්පයන් නිකරුණේ විනාශ කිරීමෙන් වලක්වා මිත්‍යා මතවල බහැරවි සර්පයන්ට නිදාසී වාසය කිරීමට අවස්ථාව සැලසීම. ඉතින් ඔබත් මෙවැනි වීඩියෝවක් තුලින් ඉදිරිය දිත් හැමෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන EK channel